Олена наносить панзликом перший мазок на стіні, задумала намалювати дракончика. Наталя та Олена волонтерки проєкту Здоров'я у фарбах. Вони рідні сестри, в обох у них по двоє дітей. Кожна мама знає, яким стресом може бути для дитини відвідування лікаря. А комедні малюнки на стінах поліклініки можуть зробити цей похід веселішим. Переконані матусі волонтерки. Щоб не було так страшно діткам нашим відвідувати поліклініку, щоб вони відволікалися на щось, не думали тільки за те, що їм потрібно лікаря відвідати. От ми вирішили намалювати таких казкових героїв. От Олена малює дракончика. сонного на веселого. Да, веселого дітки приходять зранку. Соні новод. А я слоника малюю. Мама двох донечок чудових. Як були маленькі, ми приходили, були Сірі стіни дитина ну нема. А, а зараз так дітки прийдуть тут розглядати там. Дійсно, трохи як Наталичка казала, відволікатися і буде їм веселіше. Ініціатором проєкту здоров'я у фарбах виступив Хмельницький благодійний фонд Хесетбеш. Розповідає менеджерка фонду Світлана Тукало, яка також долучилася до розпису стін медичного закладу. Цей проєкт направлений на роботу з дітьми від 4 до 16 років. Він несе в собі дві функції. Перша – це створення малюнків на стінах відділень лікарень, закладів для реабілітації дітей, дитячих садочків та шкіл інклюзивного навчання. Друга його функція – арт-терапія. До реалізації проєкту долучилися студенти та волонтери. Ілля – студент другого курсу Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, майбутній культуролог. Хлопець каже, що вже не вперше бере участь у благодійних акціях, спрямованих на підтримку дітей. Дитина відчуває себе як в казці, тому що на стінах вона бачить персонажів мультфільмів, персонажів казок, і тоді дітям легше переносити, те саме лікування, і діти і морально, і фізично їм стає легше. Ми принесли посмішку, ми принесли радість тим дітям і тим людям, які проходять у цій лікарні. Владику вісім років, він з мамою прийшов до офтальмолога. Поки очікували своєї черги, роздивлялися малюнки на стінах. Хлопчик каже, що особливо йому сподобалося сонечко, яке посміхається і підморгує. А ще… Дівчина і мальчик, ні квіточку любов дарує. Радощі, весело. Милі мовпенята, квіточки, хмаринки, ливенята та жиравки – усі вони зі стін закладу заграють з маленькими пацієнтами. Ефект заспокоєння дійсно спрацьовує, каже дитячий лікар, завідувач поліклініки Ігор Бойко. Коли йдеш коридорами і бачиш ці малюнки, мимоволі з'являється усмішка на устах – і в малечі, і в дорослих. Наш колектив і усі ми насправді дуже тішимося, коли знаємо, що є люди, є добрі душі і серця, які мають таку ініціативу, які проявляють її і по добрій, душі, по добрій волі свої, роблять нам гарний настрій, роблять прекрасний інтер'єр, роблять чудові малюнки. І роблять вони це для того, щоб наші маленькі пацієнти почували себе затишніше, почували себе комфортніше.